Νούμερο 3. Φέρονται στον εαυτό του με συμπόνια, με συγκατανόηση. Αντί να σκέφτονται: Πόσο χαζό είναι που σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, οι άνθρωποι που είναι δυνατοί φέρονται στον εαυτό του με κατανόηση και συμπόνια. Όταν συμβαίνει να έχουν αρνητικέ σκέψει και αρνητικέ συζητήσει με τον εαυτό του, ανταποκρίνονται με πιο ευγενικά και πιο ενθαρρυντικά μηνύματα, πιο ενθαρρυντικά λόγια. Είτε σα παράδεισε η αγαπημένη σα ή αγαπημένο σα, είτε τη δουλειά σα χωρί να το περιμένετε. Το μόνο που θα πετύχετε με το να είναι να μένετε πεσμένοι. Μιλήστε στον με τον εαυτό σας, όπως θα μιλούσατε με έναν έμπιστο φίλο, φίλο σας. Ή φερθείτε στον εαυτό σας και μιλήστε στον εαυτό σας, όπως θα αφαιρώσατε σε κάποιον άνθρωπο για τον οποίο νοιάζεστε. Καταπνίξτε την αυστηρή και πικρόχολη αυτοκριτική, επαναλαμβάνοντας δηλώσεις που σας κρατάνε νοητικά δυνατούς.